وحصريا استديو همسه هم فن لكل جديد في عالم الصوتيات جديده السمات والشيلات يا يا بمستها من برد السلامي من دون حصر الاسامي في حصر ناس سلام سلامي اهل الجمال مزن الضمامي لا لا يا في الصوتيات جديد الزفات